rekla, da ne bo nič težkega. Ful bom... Ne, bo. Dobrodošli v celju. Tole naš Hej, jaz sem Ana. Preden gremo dan v good food kuhno, bomo naredili še en novinek. Boste mal videli zakaj. Dobrodošli v Celju, kjer so v srednjem veku oživeli celski grofje. Zgodbo o njih verjetno že poznate, verjetno pa niste vedeli, da so bili tudi na vdih za današno sladico. Celski krofje. Ne bo recept za navadne pustne krofe, ampak take male, lične ameriške donate. Tole so sestavine, ki jih potrebujete. Sedan sestavin je mogoče res kar dolg, ampak recept je pa ful preprost. Za začetek rabite tako malo večjo posodo. Notri stresemo 30 g omletih lešnikov, 50 g mletih orehov, 30 g mletega kokosa, 60 g mandljeve moke, en vaniljev sladkor, 100 g pirine moke in dve žlički pecilnega praška. Zdaj pa žlico v premešamo. Imate virajšte ameriške donate ali navadne klasične krofe z marmelado? Napište spodaj v komentar. To so naše suhe sestavine, mokre sestavine, pa posebej zmiksamo v kuhinskem robotu ali pa z električnim mešalnikom. Karkoli imate doma, bo čisto, ker je. Potrebujemo 40 g kokosovega sladkorja in dve ajci. In to dvoje že kar zmiksamo. Mešati je potrebno pri najvišji hitrosti nekaj minut. Potem pa dodamo še en deciliter soka, jabolka in hruške z lidlove lojterce domačih, dve žlici javorjevega siropa, 80 g namaza med lešnik, eno pretlačeno banano, 15 g liofiliziranih malin in zmešamo do enotne zmesi. Zdaj pa postopoma dodajamo še suhe srstavine. Naša masa, trendamo damo krofe v pečico, samo še namastimo pekač. Najlažje je s pršilom, lahko uporabite tudi maslo ali pa kokosovo olje. Krovki naj se pečejo 12 minut na 170 stopinj, medtem pa pripravimo posipe in stopimo čokolado. Čokolade lahko stopimo na dvodno soparo ali pa kar v mikrovalovki. Dodamo dve žlički kokosovega olja, zmešamo in potem vanjo pomočimo pečene krofe. Pri posibih imate pa čist proste roke, jaz vam bom pokazala samo nekaj primerov. No vidite, sem rekla, da ne bo nič težkega. Ful bom vesela, če lajkate video in se naročite na Lidov kanal. Zdaj pa poglejmo, če so krofi vredni svojega imena. Dame in gospodje, celski grofje!